هي معي صنع البلاد صنع بلادي تعجبك هي معي صنع البلاد صنع بلادي تعجبك الله هو الله, الله, الله, الله بربنا جل نا الله الله, هو الله ما في قلبي غيرنا الله لبحتي بلونا عيونا وحلف عمري ما خونا ما راح عدانا يوم لو سمّى سببت لي وسط الفؤاد الشعال قوي النار حطت في صميم